A, și bun venit la un nou episod, Leada Anima. Invitata zile de astăzi este Aurelia Șeremet, este antreprenor, este specialist în marketing și comunicare și este o femeie plină de viață, o basara beancă așa cum știm noi din povești că trebuie să fie basara beancele. Haideți împreună cu ea să descoperim ce înseamnă a dărui din pură fericire. Mulțumim, Aurelia, că ai acceptat invitația noastră la Pleiada Anima. Și bun venit! Bună! Mă bucur și vă mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere și o onoare să fiu aici ca și protagonistă și să te cunosc și pe tine, Monica. Hai să începem! Să începem! Prima întrebare. Ce înseamnă pentru Aurelia Șeremet a fi femeie? Pentru mine, Aurelia, ca și femeie, este o binecuvântare. A te naște femeie înseamnă a arăta oamenilor iubire, dragoste, dăruire și lumină. Însă și femeia, prin esența ei și darul pe care l are, este de a dărui. În momentul când te cunoști pe tine și știi cine ești tu și ce poți să faci, atunci poți să dai și celorlalți oameni. Atât un plan personal, cât și un plan profesional. Iar satisfacția cea mai mare este când vine o persoană, indiferent din ce domeniu, și vine și îți spune mulțumesc pentru că i-ai dat un sfat, o vorbă bună, o îmbrățișare, un gând. Și mie îmi place foarte mult și chiar când simt persoane care <coughs> sunt la un nivel mai jos de energie, să le trimit sau să mă rog pentru ei. Și atunci chiar și îmi spun că prin întâlnirea cu mine au simțit acea energie și se simt foarte bine. Și atunci, a fi femeie este un dar. În contextul acesta al energiei, cum ai spus, cine este Aurelia Șerenet? Are energiei? Am înțeles că am o energie foarte bună. Și ceea ce o simt și eu, chiar dacă având mai multe șocuri energetice, ca să-mi dau seama, sunt o ființă de lumină ca toți oameni de pe planetă și cel mai important din punctul meu de vedere este să iubești. Când iubești, poți să dăruiești necondiționat oamenilor din jur și omului și partenerului tău de viață. Iar cine mai sunt eu? Eu sunt de profesie economistă, după specializare în comunicare și marketing. Comunicarea este cheia în tot ceea ce facem noi și ceea ce suntem, în orice domeniu al vieții. În momentul când ești sincer cu tine, poți să spui celorlalți orice te deranjează și ce să faci. Am fost și angajată, mi-am dat seama că nu mai rezonez cu acest domeniu și atunci am luat decizia să fiu un antreprenoriat. Antreprenoriatul pentru mine este un stil de viață. Este a oamenilor care își doresc ceva mai mult și antreprenoriată înseamnă să faci ceea ce simți tu cu inima ta și cu sufletul tău. Și așa a venit și ideea de Wellness Center București, un proiect care este la început de drum, care va avea mult mai multe activități, iar în acest moment avem terapia cu apă, pentru că apa este elementul cel mai important din viață și noi suntem... 90-70% apă. Și îmi doresc ca să împărtășim, adică misiunea Centrul Wellness Center București este de a, de a împărtăși informația la cât mai mulți oameni și de a le răta oamenilor care se, se simt sub nivelul Pământului că noi putem să-i ajutăm să facă atât un, un alt stil de viață să trăiască cât și să se îmbogățească atât spiritual cât și financiar pentru că toate coexistă una cu alta. Fiecare dintre noi avem cel puțin o misiune. Eu prin cei ce am căutat eu și ce am conștientizat am mai multe misiuni iar una dintre misiunile mele este de a da încredere oamenilor și de a le ajuta, adică prin arta cuvântului și alta este fiind economist la bază sunt foarte realistă și ancorată cu tot ce se întâmplă și atunci marea majoritate oamenilor de spiritualitate sau în general sunt în extreme și atunci vreau să-i aduc eu și cu colaboratorii mei în centru ca să înțeleagă că avem nevoie de tot cei ce ne-a dat divinitatea și evident de a putea și face acei bani, dar prin inimă. În momentul când faci în viața ta cu inima, lucrurile sunt divine. Care este aspectul cel mai important din viața ta acum? Acum... Din punctul meu de vedere, sunt două aspecte în viață, pentru noi ca ființe de lumină. Este aspectul personal și profesional. Cum în personal, în acest moment, cum se zice, suntem eu cu mine. Am avut mai multe lecții de învățat, care mi le asum. Atunci, evident că aspectul meu este profesional și de creație. Și prin toate ceea ce scriu și ceea ce voi lansa, atât ca și cărți, cât ca și poezii și eseuri, și însă și wellness Center bucurești. Asta este ceea ce fac eu acum și ce mă definește. Și, cum spunea și tatăl meu, ca să știi cât coști, trebuie să te duci în junglă sau în societate să-ți spună ei dacă ceea ce ești tu ești o valoare. Și atunci oamenii vin și îmi spun lucrul ăsta și eu zic că sunt pe drumul cel bun și mă bucur foarte mult de această călătorie. Iar în momentul când voi găsi și partenerul de viață, cu siguranță, lucrurile vor dansa amândouă mult mai lini și mai frumos. Ce emoție definește gândurile tale și acțiunile acum? acum. În acest moment, emoțiile sunt de iubire, dragoste, pace și liniște. Iar starea cea mai preponderentă în mine ca și ființă este sinceritatea, ceea ce pentru mulți alții nu prea a fost confortabilă. Nici pentru mine eu mi-am asumat-o și atunci când ești tu sincer cu tine, normal că scoți și bune și mai puțin, ceea ce surprinde foarte mult și se creează acea imagine de om care nu conformit sau că cam încurcă pe alții și ce mi-am asumat-o și o să mi -o asum și atât în plan personal, cât și în plan profesional. Iar în momentul când ai pacea și liniștea în tine, lucrurile vin de la sine și atunci știi tu ce poți să faci. În momentul când tu ești iubire, poți să dai iubire. Noi, ca și ființă, suntem emoție. Tot ceea ce suntem noi, orice celulă noastră, este datorită unei emoții. și Cred foarte mult în tot ceea ce se spune în medicina Hammer, pentru că fiecare emoție a noastră este o boală noastră. Spunem ce diagnostic ai și o spun trăirea și emoția din spate. Aceasta este o știință a medicinii complementare sau alopate pe care este dovedită și o confirmă foarte mult. Așa că toată lumea să înțeleagă că noi suntem emoții. Emoția ne definește ca și tot ceea ce este. Atunci când vin emoții mai bune, avem starea de exalt în care dansăm, numai ca să fim conștienți că după ce dansăm, o să ne și luăm un pic așa. Ceea ce este foarte bine, pentru că clipele de bucurie, ele în esență sunt foarte scurte. Drumul până la ele, călătoria, este mai lungă. Iar atunci când ești jos... Ceea ce este foarte bine să fii jos, de ce? Pentru că te trezește la realitate și te face mai bun, mai uman. Te lași pe tine la o parte și o pui pe celălalt din, de lângă tine. Și nu numai jumătatea ta, nu numai copilul tău, soțul sau mama ta, toți oamenii din jur. În momentul când simți cine ești tu, poți să simți starea omului din fața ta. Și atunci, este divin când poți să ajungi să te rogi pentru omul de lângă tine chiar dacă tu nu știi cum îl cheamă. dar când aș, dacă ar fi din partea mea dacă aș mai ajunge vreodată în politică mi-aș dori să fac colegi în care oamenii să-și dea bună ziua numai dacă s-ar uita unul la altul și s-ar saluta ar fi altă lume oamenii nici nu știu pe lângă cine au trecut sau că câinele era alb sau roșu și drama secolului acestuia este că suntem antisocial într-o societate democratică și socială și absenți la tot ce se întâmplă. Atunci însăși telefonul, însăși televizorul, însăși videourile nu o să se transmite, dar iubirea umană și emoția va fi totdeauna de unul la unul. Și atunci cel mai important este din viața mea să trăiești viața acum aici, să te bucuri de călătorie așa cum este. Astăzi e mai bine, mâine o să fie și mai bine. Astăzi e mai greu, mâine o să fie mai ușor. Să ne acceptăm ca să ajungem mai sus, avem hopuri. Dar dacă ne uităm în societate, noi ne dăm seama cine suntem. Uitați-vă, dragii mei, la copiii voștri, ei vă învață pe voi, ei vă spun cum să mergeți, uite dacă în el cade, îl se ridică și se ridică cu un entuziasm mai mare decât când a căzut, dar s-a uitat la tine ca să vadă ce stare ai tu, iar mamele sunt încheie în societate, iai coloana vertebrală, iar în momentul când o mamă este demnă și știe care e rolul ei, atunci societatea ajunge la un nivel mai înalt. În momentul când acest cancan care s-a generat falsitate, fake și ce mai este, ca să nu spunem alte cuvinte, de-aia sunt copiii voștri așa. Că e munca voastră, este absența în tot. Și copilul nu mai poate să-și spună și El nu știe cine e mama lui și nici mama lui nu știe cine este. Pentru că comunicarea este cheia și transmite emoția. Ascultați-vă sau Nivelul, cel mai nou ce am aflat este că nivelul nostru de conștientizare colectivă este de 15-17 ani. Dragii noștri, noi nu suntem la majorat. De asta sunt discrepanțele mari în societate, de asta e conflictele de generații, de sistem, pentru că nu se cedează. Și cu cât o să ținem ego-ul mai mult către noi, cu atât pierdem emoția, starea și viața. Suntem dual, noi suntem femei și bărbați, că avem trup de bărbat sau trup de femeie. Diferența este că în momentul când eu sunt și s-a dovedit asta, că sunt genul de stil de bărbat în tot ce înseamnă în business, pentru că sunt mai dură, pentru că este o carcasă, pentru că oamenii care sunt duri sunt mult mai sensibili decât apare în par. Își joacă rolul. Punct. În momentul când ai venit acasă, în cuibul tău ar fi ideal, acum fiecare, să te detașezi de tot ce înseamnă business sau ce faci tu ca și -a angajat orice altă forma ta de unde generezi tu bani sau alte resurse, cum vreați să le numiți, că acum deranjează mai nou cuvântul bani și cei ce nu este adevărat, tot lucrăm pentru bani, că toți avem de plătit, facturi și tot așa. Și cu banii convertim cam tot ce ce ne dorim. Da? Iar când ai bani, ai bani să te operezi unde îți trebuie, ai bani să ai grijă de tine, familia ta și sănătatea. Iar în momentul când femeia intră, o femeie gen din corporații noul trend, vine tot în rolul de mare directoare acasă, e efectiv și-a căstrat soțul ei emoțional. Iar drama pe care se repet acum că bărbații nu sunt bărbați, nici femeile nu sunt femei. iar femeile care sunt femei nu sunt bine primite că vezi, Doamne, că nu sunt ca toate celelalte. Fei cu ăsta, tot ce se injectează pe fețe, tot ceea ce vrem să fim cei ce nu suntem, dacă tu ajungi să-ți malformezi fața, corpul, trupul, tu nu știi cine ești și efectiv îți s făcut o imagine distorsionată din punctul meu de vedere. Eu nu mă simt perfectă, dar mă simt foarte bine cu cei ce sunt. Și am ajuns la concluzia că e foarte important. Mantrele și lucruri cu oglinda, care îl aveți oricum acasă. Și e gratis. Numai că diferența este când te duci în oglindă să lucrezi, nu prea ți place ce vezi. Și atunci te duci și te minți pe loc drept și pui ușa. La oglindă îl zici mâine. Și mâine nu mai este niciodată astăzi. Iar bărbatul când vine acasă și vrea să fie iubit, respectat, pentru că a adus hrană din societate junglă, urma că vine femeia și se impune și ea rolul lui. Și atunci de asta s-a pierdut tot. În momentul când o să știm să ne jucăm rolul, cum zice și Anatol Basarab și mulți alții, viața e un teatru. Trebuie să joci toate rolurile. Nu o să le joci, universul te va duce înapoi. Și te duce de atâtea ori până o să înțelegi lecția. Așa că m-aș bucura foarte mult ca femeile să devină mai feminine, ca femeile să umble și în fustă, că prea ne-am luat-o cu colanții și cu tot, și să, să arate feminitate. Pentru că până la urmă, celul la societății este familia. Vreți să o acceptați sau nu, noi suntem construiți ca și ființe din iubire. Da, Din iubire dintr o femeie și un bărbat. De același sex nu se poate încă. Da, și atunci, dacă tot noi am venit din iubire, e clar că am venit pentru că ne-am ales părinții și că vrem să dăm ceva Universului. Și de ce, de ce nu, nu înțeleg eu acum, este că toată lumea se pune în carapacea lui să fie singură, ceea ce este total greșit, pentru că indiferent câți bani ai avea, ce ai avea și ce confort, când pui capul pe pernă și ești singur, atunci începe lupta și atunci fiecare ori o acceptă și recunoaște și caută răspunsuri și se duce și se conectează cu alți oameni sau îi întreabă pe cei care au o căsnicie de succes sau o relație și zic păi, tu ce ai făcut ca să învăț unde să lucrezi? Adică acceptă că are niște minusuri pe care el trebuie să le șlăfiască. Toți le avem. Iar cel mai frumos este acum abilitatea corpului uman că dintr-un reflex negativ sau toxic poți să faci un reflex pozitiv. Adică te-ai apucat de fumat și te-ai hotărât să nu mai fumezi, te apuci de citit sau te duci la ore de dans, te duci la basket. Ai alternative, nu există. Nu există, nu se poate, există, nu vrei. Adică, în concluzie, suntem a fi, a face, a avea. La ce element nociv sau destructiv a trebuit să renunți pentru a putea face acum ceea ce faci cu atâta dăruire și fericire și veselie. Un element destructiv pentru mine a fost însă și umilința și foarte multe cuvinte de energie joasă pe care le-am auzit ani de zile, pe care la început nu le-am băgat în seamă, după care auzindu-le fiecare zi, evident că s-au impregnat în subconștientul meu, cei ce m-au marcat. Adică eu am trăit zile în care chiar am crezut că nu sunt un nimeni, că nu sunt capabilă de nimic. Că cine ești eu să fac ceva mai mult, cu ce drept. Societatea este așa, tu trebuie să faci așa, să stai drept și nimic nu stânga, nici în dreapta. Sau cine ești tu să crezi că există fericirea. Și atunci n-a fost ușor. Am avut și o momente de cădere, ca orice om, normal, de pe pământ. Am primit foarte multe replici în care mi s-au spus că nu sunt de pe pământ. Uite că sunt de pe pământ, că de asta sunt aici, clar că sunt pe pământ. Și am căutat. Iar exercițiul care m-a învățat mama mea, ca în fiecare seară, când ne culcăm, mă culc după cum spunea Aurica, când te culci, te rog frumos să pui capul pe pernă și te gândești ce fapte bune ai făcut și care, și poate ce cuvinte ai deranja pe alții și de fiecare dată să ți îmbunătățești tot ce faci tu. Și atunci am zis, foarte bine. Numai că dând în extrema de bunătate, dându prostie, evident că tatăl meu tot timpul mi-a spus altceva. Tatăl meu mi-a spus că indiferent de orice situație care vei avea în viață, eu știu că tu poți să fii mai bună. Iar orice om ce-ți va face, tu ai capacitatea și abilitatea de a-l Așa că trebuie să fim mai buni. Normal că trebuie, acest cuvânt în subconștient deranjează pentru că se consideră o condiționare. El, în esență, viața tot e o condiționare de acolo, e relativ totul. Dar am schimbat foarte mult cuvintele, mi-am mi creat mantre și mi-am găsit în viața mea și mi-a adus universul oameni cu care eu să iau modele și mentori. Și atunci, Elementele nocive, tot ce ni se întâmplă în viața noastră vine cu un scop, de a ne șlefui, de a fi mai buni și de a dărui tot ce putem noi să facem oamenilor, dar de a derui, până într-o măsură. Iar în momentul când tu dai prea mult, este clar că este un dezechilibru și atunci este bine să pui frână, să te uiți în poziția de observator și să-ți dai seama. Poate nu-ți dai seama de la început, a doua ori, a treia ori. dar la un moment dat îți răspunde Universul. Având în vedere această sensibilitate și emoție puternică în tine, cum reușești mai departe de emoție să-ți exprimi crezul tău personal? Foarte simplu. Foarte simplu. Oamenii cu care am interacționat și cu care interacționez, în primul rând, în întâlnirile, mare majoritatea mele de business. Ca să dezarmezi oamenii, cel mai ușor le zâmbești. Oricum eu zâmbesc nativ, adică la cât am plâns, măcar acum putem să ridem. Și cât de scrispați ar fi, în primul rând, e foarte ușor când tu știi ce poți. Și chiar dacă omul vine puțin tensionat, puțin, da, că ce vrea să-mi spună, cum spune tata, te uzi la om și spui ce vrea să audă. Nu-i numai asta, eu spun ce ce simt. Și atunci, prin sinceritate, se dezarmează tot. Cât de tare! Poate să fie discuția de 5 minute, de 50 de minute, de o oră. Uh, timpul este irelevant la un moment dat, cât este încărcătura emoțională din spate. Iar ceea ce mi-am pus eu ca și obiectiv și una dintre misiunile mele, este ca cu fiecare om cu care eu interacționez, indiferent cu ce se finalizează discuția, este să-i transmit cel puțin o idee sau un gând cu care se să plece de aici, din întâlnirea asta și să se ducă acasă și să știu că, a, se mai schimba ceva. Iar satisfacția este când oamenii îți mai și scriu și îți spun și mulțumesc. Așa că dezarmarea în orice am face noi este sinceritatea pentru că ea trece prin filtrul inimii și a sufletului. În contextul acesta energetic, a sincerității, al emoției, al omului, al fericirii. Ce lege universală ai simțit că este mai prezentă în viața ta decât toate celelalte? Legea iubirii pe care n-am înțeles-o de foarte mulți ani. Mi-a trebuit ceva la multe cursuri, cărți, ca să înțeleg și eu. În momentul când înțelegi legea iubirii, totul devine altfel. Se schimbă nivelul tău de conștientizare, nivelul de energie al tău, gândirea ta, începi să devii mult mai selectiv în tot ceea ce faci tu și te surprinde foarte mult universul cu oamenii care sunt plini de iubire sau alții vin la tine și spun că vor de la tine iubire. Iar iubirea nu este acea pe care tu crezi că vrei să o dai. Oamenii din afară vin și te o spun pe care o ai. Iar alți oameni chiar vin și îmi spun că am venit să te salut pentru că simt că dacă mă întâlnesc cu tine am ziua mai bună. Și atunci este clar că oamenii îți vor spune prețul. Pentru că toți avem un preț. Recunoaștem sau nu recunoaștem câteodată avem prețul mai mic, câteodată avem prețul mai mare. Dar ca să ai prețul mai mare trebuie să ajungi și pe acolo pe la mai mic. În când mediul și unde vrei. Este foarte important. Iar legea iubirii este în tot ce facem noi. Cine încă are dubii când de ce s-a născut și nu-și înțelege misiunea, mai are un pas. Dar în momentul când va înțelege că iubirea este în viață unul dintre binecuvântările pe care le-am primit noi, atunci lucrurile se schimbă total. Care sunt aspirațiile și visurile tale, Aurelia? Am foarte multe visuri. Foarte multe. Evident că cel mai important vis pentru mine este în plan personal să am un partener de viață cu care să dansăm împreună, să avem aceleași valori și să creștem. Pentru că secretul unui om echilibrat este clar partenerul de viață. În plan profesional mă bucur și cu siguranță se vor mai tareza mult mai multe proiecte. Având o misiune mai complexă, că Dumnezeu ne dă la fiecare cât putem să ducem, mi văd că îmi dă mai multe. Unul dintre vise este să cânt la pian, la tenor român cu nepotul meu, pe care l-am proiectat pe muzică clasică. Am făcut un program. Un alt vis este să-mi lansez două cărți anul acesta, una pentru oameni mari și una pentru oameni mici. Dar am ajuns la concluzia că mai ușor o să fie să lansez cartea de oameni mici, adică de copii, pentru că copiii mai repede trezește la realitate pe oamenii mari. Și am schimbat un pic programul. Un altul este să-mi duc business-ul Wellness Center București la un alt nivel, să-mi ajut oamenii să le arăt și să le pot dovedi eu că se poate trăi în România pe mai multe surse de venit. Pentru că pică una avem din altă parte. Clar să călătoresc, oricum business dă în acest punct de vedere, pentru că este un business pe care îl conduc eu și colaborând cu o companie în Japonia în care am această libertate, a călătorii de acum este un lifestyle, iar alt vis al meu este și care mi s-a mai propus, este să fac un filmul vieții mele. În care cu siguranță vom juca, că doar oricum vor fi realitatea crudă, chiar dacă va deranja pe mulți alții și să joc teatru. Asta este una dintre ele și clar să ajut oamenii, pentru că în acest moment noi trăim o absență foarte mare a lipsei de încredere și a cunoașterii. Și atunci mi-au venit anumite persoane în viața mea în care să facem anumite materiale online. În care cred în ele, dar până într-un punct, eu fiind de la țară, mie îmi place față în față, și atunci o să facem o școală ceva în care să avem întâlniri de suflet cu oamenii și ca ei să se poată deschide, normal că vom deschide eu prima. Și atunci le dau start up pentru că cam de obicei unde se duce or și arămet, se întâmplă tot felul de lucruri. Ori se buruează tehnologia, ori un aeroport țipă toate alea, pentru că vin cu o altă energie, cu un nivel mai mare și atunci este câmpul magnetic. Așa că am foarte multe vise, nici și clar, unul dintre ele să-mi o casă sau să-mi construiesc o casă, să-mi pun eu pianul unde vreau eu, ca să nu mai mai vecinii, sunt foarte multe vise. Important este ca eu să fiu sănătoasă, fericită, iubită și apreciată și restul le voi face cu siguranță. Iar totul depinde de mine și de ce ce voi crea în viața mea. Iubita Aurelia, am ajuns la ultima întrebare. Există un antidot pentru nefericire și victimism? Există foarte multe antidoturi. Uh, și eu am fost în acest rol. N-aveam cum să fiu aici dacă nu eram și în rolul ăla. Și eu mă recunosc prima dată public am fost o persoană umilită și violență fizică și verbală. Dar a fost o perioadă pentru că am avut programe subconștientul meu în care dar am foarte supusă și sechelele sistemului comunist, de orice ar fi taci din gură, trebuie să fie bine ca așa în societate, pe care așa le-am primit și eu de acasă, numai că eu am avut acea îndrăzneală stupeu pe românește, să spun că nu mai accept și atunci am luat decizia să divorțez. Ceea ce a fost o dramă foarte mare pentru mama mea în special, în momentul în care am înțeles că omul de lângă tine nu se poate schimba că vrei tu și că decizia lui este a lui, n-a fost ușor, au fost câțiva ani. Așa că, dragele mele, este foarte simplu, dar nu ușor. În momentul când ți-ai luat decizia că viața ta este a ta și tu ai mâini, picioare și creier și ai demnitate și îți recunoști acest fapt care, oricum, s-a întâmplat. Chiar dacă ai copii, Dumnezeu și Universul lucrează în așa fel, în care, de unde nu te aștepți, apar acei oameni, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni, să-ți arate calea. În momentul când ieși din rolul de victimă și ți-asumi că ești regizor în viața ta, lucrurile se simplifică, dar trebuie să-ți o asumi nu s trebuie, ar fi ideal să o trăiești ca o asumare și să mergi drept. Pentru că, oricum, e de bea începutul. Dacă asta a fost programul pe care a trebuit să-l trăiești, ai putut, atât a fost. De astăzi, este o lume mai bună. Iar antidotul este, din punctul meu de vedere, decizia ta cu tine, este atitudinea pe care tu începi să o dai față de tine stima ta de sine crește și din momentul când începi să te iubești pe tine cu adevărat, atunci oamenii, omul de lângă tine, nu pot să zic nociv sau toxic, este un om pe care l-am atras la un moment dat în viață. Punct. să ne învețe lecții. Cei ce am înțeles este că oamenii cu care cât sunt mai jos, ca și nivel de energie, eu acum le spun mulțumesc și mă rog pentru ei, pentru că datorită lor, eu am capacitatea și abilitatea unde sunt acum, așa că rolul de victimă toți l-am jucat. Acum depinde când ieși, când intri în el. Ideal ar fi să ieși cât mai repede. Așa că un alt antidot este iubirea față de tine. Iar când ai și un pui lângă tine, mai ales mamele cu copii, ar fi ideal să conștientizeze că ele își mai lecuiesc rănele iar copiii rămân cu traume. Ar fi foarte... și foarte ca după acest filmare să fie măcar un mesaj de la o femeie în care să recunoască acest fapt și să înțeleagă sau prin mesajul pe care l-am transmis că a luat o decizie și că pentru copilul ei și pentru viața ei a luat decizia de a se despărți de un bărbat pe care o umilește atât verbal cât și fizic. Iar... Dacă aș primi un singur, eu aș fi extraordinar de fericită pentru că știu că un suflet undeva în România sau cei care știu să citească și să scrie în limba română sau să ne audă, a înțeles că nu este nici prima și nici ultima. mimindu foarte mult pentru cuvintele tale, pentru această inspirație care ne ești, Vreau să te rog să lași o frază sau un text sau o carte întreagă dacă vrei, <laughs> pentru cei care te privesc și pentru cei care ascultă acest interviu. Pentru toată lumea care ascultă și te ascultă pe tine, în primul rând, mesajul meu este că nimic nu este întâmplător. Și dacă ai ajuns să mă asculți pe mine, este clar că Universul a făcut în așa fel. Că avem ceva împreună, iar noi, ca și ființă, suntem mai multe oglinzi, da? fiecare dintre noi este oglinda noastră, iar cum tu ești oglinda mea și eu sunt oglinda ta, ceea ce îmi doresc foarte mult este să te iubești pe tine, să te pui pe primul loc, să-ți iubești oamenii din jurul tău și să înțelegem că noi în viață trăim, iubim numai prin omul de lângă noi. Iar în momentul când ne dăm un pic în spate pe noi și pleacă ego-ul și tot ce înseamnă noi suntem cei mai importanți când ne dăm seama că partenerul de viață, jumătatea soțul tău sau cine este este ceea ce tu dorești atunci lucrurile explodează în viață Iar mesajul meu către oameni este clar de iubire, dragoste și stima de sine pentru că în momentul când te accepti pe tine cu tot ce ești tu, colorat, vaporos, elegant și tot așa, totul este magie. Viața este o magie în tot ceea ce facem. Dar magia nu poate să țină tot timpul. Ea e câteva secunde ca să ajungi la această stare de exalt. Așa că magia ești tu, dragă ființe de lumină. Mulțumesc mult! Mulțumim, Aurelia, că ne-ai învățat! Că urmându-ne glasul sufletului, putem învăța ce este iubirea de sine. Și vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Încă un episod în care am descoperit ce înseamnă a trăi în suflet și cu suflet. Ca întotdeauna extind invitația către dumneavoastră să deveniți dumneavoastră înși vă protagoniști pleia de animă. Numele meu este Monica Elena Leșan și vă transmit toată iubirea și lumina mea. La revedere!